Anna fortalte mig, at de var i København i går. Ja, jeg er ked af, jeg ikke kunne, kunne komme. Jeg, øh, obersen bad mig om at tage til København for at se på en hest, som han overvejer at købe. Jeg, jeg er nødt til at have mig på god fod med, med Og Hvad kostede så den her hest, om jeg må spørge? Jeg hader, når folk bliver over for mig. Hvis ikke de vil se mig, så lad være med at komme her. Men vær det mindste ærligt. Jeg nok af den her daglige passion af min lidenhed, bare fordi jeg er krybling. Når folk ser mig på krykkerne, så glemmer de at trække vejret. Den stakkels pige, tænker de. Hun ikke nogen stakkel. Det mig en cigaret.